صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <أمين> مثلهم كمثل <مثل> <مثل> <مثل> الذي استوقد فلما أضاء ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء دوم وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لباب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الله